Curtea Constituțională pune ordine în Parlament, PSD, avertizat de judectori. Dispozițiile din regulamentele parlamentare trebuie aplicate cu bun, credință. astfel încât principiul majoritatea decide, opoziția se exprimă să, exprim, să orice exercitare abuzivă a drepturilor procedurale. Se arată în motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a României a respins sezizarea pnl sublinierea subliniere referitoare la modificările aduse legii. Numărul 304 pe 2004 privind organizarea judiciară Curtea are cine ce, în domeniul dreptului parlamentar. Principala consecință naturii elective a mandatului reprezentativ sub linie pluralismului politic constituie principiul pe care doctrina l-a consacrat în mod sugestiv: majoritatea decide, opoziția se exprimă. Majoritatea decide, întrucât? În virtutea mandatului reprezentativ primit de la popor, opinia majoritar este prezumat ce reflect sau corespunde opiniei majoritare a societății. Opoziția se exprimă ca o consecință a acelui a sublinierei mandat reprezentativ care fundamentează dreptul inalienabil al minoricii politice de a sublinierei face cunoscute opțiunile politice sublinierei de a se opune, în mod constituțional sublinierei regulamentar, majorității aflate la putere, se precizează în motivare. Conform aceleia sublinierei surse, acest principiu presupune ca, prin organizarea sublinierei funcționarea celor două camere ale Parlamentului, să se, se asigure ce majoritatea decide numai după ce opoziția s-a exprimat, iar decizia pe care aceasta o adopt să nu fie obstrucționată în cadrul procedurilor parlamentare. În principiul majoritatea decide, opoziția se exprim implic, în mod necesar, un echilibru între necesitatea de exprimare a poziției minorit și politice cu privire la o anumită problemă, sublinierea e evitarea folosirii mijloacelor de obstrucție în scopul asigurii, pe de o parte, a confruntării politice din Parlament, deci a caracterului contradictor al dezbaterilor sublinierei, pe de alt parte, îndeplinirii de către acesta a competențelor sale constituționale subliniere legale. Cu alte cuvinte, parlamentarii, fie ce provin din rândul majoricii, fie ce provin din cel al opoziției, Trebuie să se de la exercitarea abuzivă a drepturilor procedurale sub liniere să respecte o regulă de proporționalitate, de natur să asigure adoptarea deciziilor ca urmare a unei dezbaterii publice prealabile, susține CCR. stanca constituțional consta ce, potrivit legii fundamentale, parlamentarii, în exercitarea mandatului. Sunt în serviciul poporului, motiv pentru care este necesară exercitarea cu bun, credinca drepturilor sublinierei obligațiilor constituționale atât de ce trei majoritate, cât sublinierei de minoritate, precum sublinierei cultivarea unei conduite a dialogului politic ce nu trebuie să exclud a priori consensul atunci când Miza este interesul major al națiunii. Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază ce, de subliniere, nu au relevant constituțional, nefiind consacrate expres sau implicit într-o normă de ran constituțional, dispozițiile din regulamentele celor două camere ale Parlamentului, inclusiv cele referitoare la termenele aferente procedurii legislative, trebuie aplicate cu bun, credindcă, astfel încât principiul majoritatea decide, opoziția se exprimă să orice exercitare abuzivă a drepturilor procedurale parlamentare, se mai arată în motivare. CCR a respins pe 19 aprilie, ca neîntemeiat. Obiecția de neconstituționalitate a legii pentru modificarea sublinierei completarea legii numărul 304 pe 2004 privind organizarea judiciară, formulat de 89 de deputați aparțin în grupurilor parlamentare ale PNL sublinierei. USP. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiat, obiecția de neconstitucionalitate formulat sublinierei a constatat ce dispozițiile legii pentru modificarea sublinierei completarea legii numărul. 304 pe 2004 privind organizarea judiciară sunt constituționale în raport de criticile formulate, a precizat CCR.